se jedu, na co si tu hraju, říkám ti, tak dej mě kledu, uvidíš jak tajnu. První, druhá, třetí, scházíme Jeste se do party. party. Šestnázolek, co takzvaně brustý, synchronizováně zřetný, s Celkem jako na party. Jenže po i v tomu vykroužíme Malovaný, stejnou tinkou narty, zvedačky a prolínání, točení se v kruhu. Teď jdu na let, nejsem mání, tohle mi běhdu. První tváček, scházíme se do marty. 16 let, co takzvaně byl synchronizování, sintonizovaně s šatmy, celkem jako na marty. Jenže pak ti. Po zimátu ploužu ráda, brusle obok A pak se nám už to, to celkem umíme Žada holek jako jedna čeká p p